Добриво Вандерлів Грін Антистресант та стимулятор росту для дводольних культур Вандерлів Грін розроблено для швидкої компенсації дефіциту макро- та мікроелементів при несприятливих умовах росту і розвитку рослин. Застосування амінокислот в добриві покращує стан рослин та якість товарної продукції. Добриво містить у своєму складі такі елементи живлення як 7% фосфору 5% калію 16% сірки, 2% бору, 2% цинку, 2% міді, 0,5% молібдену, 2% заліза, 4% марганцю, 15% амінокислот рослинного походження. Новинка. Доброго нового покоління. Поєднання амінокислоти гліцину із іонами металу. Підвищує рівень поглинання мікроелементів та забезпечує стимулюючу дію на культурні рослини. Виробник – Вандер Україна. Переваги добрива. Сприяє швидкому подоланню наслідків стресу. Активізує захисні реакції організму. Посилює імунітет рослини. Підвищує стійкість рослини до несприятливих факторів навколишнього середовища під час вирощування сільськогосподарських культур.